تو سنا عزیزان آنانیم. امیدوارم هر دنیا سید دلی شاد مرد جام و سالم داشته باشید. اتفاقات بسیار مهمی در چند روز گذشته در منطقه اتفاق افتاده در ایران و ترکیه اتفاقات مهمی پیش آمده و فعیلات بسیار بزرگی احتمالاً در آینده نزدیک خواهد داشت. پیش از این که برم سر مطلبی و بازجویی اتفاقاتی که افتاده و تفسیر موضوع از دیدگاه خودم از همه شما دوستان تقاضا دارم اگر براتون امکان پذیر هست سایت یوتیوب بنده رو دنبال بکنید و اگر نظری دارید زیر یوتیوب بنویسید اگر مطلب مورد پسندتون بود لایک بکنید یا شیر بکنید ممنون خواهم شد چرا که کمک و همراهی شما به من کمک میکنه که دیگران هم با من در مراوده سیاسی باشند، در مراوده فکری باشن و من هم از دیدگاه دوستان بهرهمند باشم. در چند روز گذشته اتفاقات مهمی در منطقه افتاده. دو اتفاق در ایران و اتفاقی در ترکیه افتاده و تقریبا دو اتفاق اگر ترکیه را هم در نظر بگیریم و تاثیرات متقابل این مسائل و تاثیراتی که ممکن بر آینده منطقه داشته باشه اتفاقاتی که در این آن افتاد یکیشون حمله تروریستی به سفارت آذربایجان بود که در جریان هستید یک نفر کشته داد و سفارت آذربایجان در ایران تخلیه شد و سفیر سفارت آذربایجان همه دولت آذربایجان همه کادر... کارکنان سفارت رو با آذربایجان فراخواد اتفاق دوم حمله پهبادی به تأسیسات نظامی ایران بود که ادعای معتقدن اسرائیل بود و ادعای معتقدن که آمریکا و حمایت یکی از کشورهای همسایه ایران اتفاق داده. دو اتفاقی که در ترکیه افتاده یکی این است که دولتهای اروپایی از هموطنانشون خواستند، از شهروندانشون خواستند که ترکیه رو ترک بکنن یا در مراکز توریستی حضور نداشته باشند، چرا که خطر حمله تروریستی در ترکیه هست و تقریبا تمام کارکنان کنسولگری های ترکیه کنسولگری های کشورهای غربی در استانبول دیروز و امروز تعطیل شده و کارکنان به سر کار نرفتند چون احتمال حمله قریب الوقوع تروریستی هستش در منطقه و مسئله دومی که هستش تس... تفکر و ایده رابطه برقرار کردن با دولت بشار اسد و به اصطلاح قطع حمایت از نیروهای اپوزیسیون سوریه هستش با توجه به موضوع حملاتی که به ایران صورت گرفته و در ایران به سفارت خونه ها صورت گرفته و همچنین بررسی موضوعی که در ترکیه هستش میتوان رابطه ایگه ارگانیکی بین این دو موضوع دید همینطور شما در جریان هستی که در هفته گذشته مسئله پیش آمد در سوئد به عنوان مسئله سوزندن قرآن در مقابل سفارت ترکیه در نظر داشته باشیم که ترکیه در چهار ماه آینده به انتخابات خواهد رفت و اردوغان انتخابات بسیار سختی رو در پیش داره و من یک سال گذشته رو تقریبا در تمام برنامه هایی که مربوط به ترکیه بوده این رو اعلام کردم و کردم که اردوغان حکومت رو به سادگی تحویل اپوزیسیون نخواهد دیاد و به اصطلاح احتمال جنگ داخلی در ترکیه بسیار بالاست. خبری هم امروز در شبکه مجازی دیدم و اون این که ایران دولت اقلیم کردستان رو مسئول حمله به تأسیسات نظامی خودش دونست و اقدام متقابل رو به اصطلاح برای خودش محفوظ دونست و اعلام کرد که احتمالا اقدام متقابلی خواهد کرد و اقلیم کردستان رو مورد حملات نظامی قرار خواهد داد حال فرافکنی حکومت ایران و فرافکنی حکومت ترکیه در محکوم کردن متهم کردن به اسطلاح در حملات نظامی سابقه دیر ای داره چند ماه پیش در استانبول یک حرکت تروریستی صورت گرفت با توجه به که تمام شواهد موجود که هم خود تروریست یک عرب سوری بود هم تمام همکارانش که یک عرب سوری بودن و همین که برادر این تروریست یکی از نیروهای جپه آزادی بخش ترکیه سوریه بود که تحت نفوذ و آموزش دولت ترکیه هستند باز هم دولت ترکیه پکاکا و نیروهای کرد رو متهم دونست این اتفاق معمولاً در ایران و ترکیه میفته هر اتفاقی میفته هر مشکلی پیش میاد کوردها رو مسبب حمله و مسبب ماجرا میدونند و به اصطلاح حرکت ها رو به سمتی پیش میبرند که کوردها رو مرده حمله قرار بدن در حال وضعیت در ایران و ترکیه بسیار مشابه و بسیار وخیم هست. از لحاظ اقتصادی دو کشور بسیار در موقعیت بدی قرار دارند. جنگ سوریه برای هر دوتاشون بار اقتصادی بسیار سنگینی رو داشته و برای تو... به اصطلاح ادامه دادن این جنگ نیاز به پول بسیار فراوانی دارن و هر دو تا در مضیقه مالی هستند. پیشبینی اینکه که در آینده بسیار نزدیک ایران حملاتی رو به اقلیم کردستان خواهد داشت چیز سختی نیست. همچنین پیشبینی بینی که در ترکیه حملات تروریستی پیش خواهد آمد مسئله سختی نیست. به این دلیل که به اصطلاح در ترکیه نیروهای اپوزیسیونی که الان در مناطق تحت اشغال ترکیه در سوریه قرار دارن از دولت ترکیه به معاش میگیرن حقوق میگیرن. و تحت حمایت دولت و ارتش ترکیه قرار دادن. اگر قرار باشه نیروهای دولت ترکیه یعنی دولت اردوغان و دولت بشار اسد کنار بیاد یکی از چیزهایی که باید فدا بکنه اینه که این نیروها رو از حمایتشون دست برداره دست برداشتن از این حمایت باعث میشه که این نیروها از دهازه درآمد از لحاظ تأمین اقتصادی از لحاظ تأمین و تدارکات نظامی از لحاظ ترمین سلاح‌های نظامی به مزیقه به سلاح بیفتد و یکی دیگر از خواستهای دولت بشار این خواهد بود احتمال زیاد که این نیروها را از خاک سوریه خارج بکند خب این نیروها اگر وارد ترکیه بشن با وجود به این همه ای هم که در ترکیه وجود داره 6 میلیون ای که در ترکیه وجود داره بار اقتصادی و بار اجتماعی بسیار سنگینی رو در ترکیه ایجاد خواهد کرد این سوری تقریبا بافت اجتماعی مناطقی رو که درش حضور دارند رو تغییر دادن اکثریت مناطق مخصوصا در مرز بین سوریه و ترکیه تقریبا عوض شده بباشید. و بافت جامعه به شکل قرار گرفته که ترکها ها خودشون در اقلیت قرار گرفتن پناهنده های سوری در شهرهای بزرگ هم گتوهایی رو برای خودشون درست کردن یعنی محله هایی رو که به اصطلاح سوری هستن و عرب زبان هستن و از جامعه ترکیه بریده شدند و به جای اینکه در جامعه حل بشن، برای خودشون مناطق سورینشین و مناطق عربنشین رو ایجاد کردند و این زنگ خطر بسیار بزرگی هست برای ترکیه. اگر این نیروها به ترکیه برگردن با تجربه نظامی که دارند با آموزش سلاحایی که دارند، احتمالا موزل امنیتی بسیار بزرگی رو در ترکیه ایجاد خواهند کرد و این هم بالاخره گریزناپذیر است بدلیل که تمام جنگ ها برای رسیدن به صلح است و بالاخره تمام این حرکاتی که ترکیه انجام داده عاقبتش مجبوره با دولت مرکزی دمشق کنار بیاد و بست زمین زمینهایی رو که تصاحب کرده تخلیه بکنه نیروهایی که ازشون حمایت کرده دست از حمایتشون برداره وگرنه صلح بین سوریه و ترکیه اتفاق نخواهد افتاد اگر نیروهای بشار اسد حکومت رو از دست میدادن شاید وضعیت متفاوت میشد ولی بشار اسد با حمایت ایران و سوریه در قدرت هنوز هستش و این در قدرت بودنش باعث میشه که شما برای مذاکره کردن با دولت شام مجبور بشید که یک امتیازاتی رو بدید جنگ داخلی در ترکیه بسیار محتمل است به این دلیل که انتخابات هم به زودی در ترکیه اتفاق خواهد افتاد نیروهای اپوزیسیون اتحاد ملت رو تشکیل دادند و برنامه بسیار مدون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو به اصطلاح اعلام کردند و برنامه تقریبا 233 صفحهی رو به صورتی کتابچه بین مردم پخش کردند و در سایت های خودشون گذاشتن برنامه بسیار مفید و بس برنامه بسیار زیبایی هستش و احتمالا در هفته دوم ماه دوم میلادی کاندید ریاست جمهوریشون رو هم معرفی بکنن و احتمالا هیجان انتخابات در ترکیه به بیشتر خواهد شد. همچنین نیروهای طرفدار اردوغان از جمع امنیتی میخوان استفاده بکنن احتمال حرکت های تروریستی در چند روز آینده در ترکیه وجود داره به اسطلاح اون مسئله سوزاندن قرآن در مقابل کنسولگری ترکیه سفارت ترکیه و به اسطلاح مخالفت ترکیه با ورود سوئد به ناتو احتمالا نیروهای رادیکال اسنامی رو تحریک خواهد کرد که به سفارت خونه های شهروندان غربی در خاک ترکیه حمله بکنه بالاخره هر حمله تروریستی عده بیگناه رو هم فدا خواهد کرد جام امنیتی که پیش خواهد آمد معمولا جوای امنیتی به شکلی خواهد پیش میره که نیروهای دولتی در انتخابات دست بالاتری رو دارن به دلیل که هیچکس کس هرج و مرج و جنگ داخلی رو در کشور خودش نمیپذیره و سعی میکنه که به سمت ثبات رای بده و نیروهای مقیم در حاکمیت وقتی که به اصطلاح مشغول مبارزه کردن با دشمن خارجی یا نیروهای تروریستی هستند از حمایت مردمی برخوردار میشن همین اتفاق در ایران بعد از انقلاب افتاد وقتی که جنگ ایران و عراق به اتفاق افتاد نیروهای مخالف هم برای دفاع از خاک وطن به اصطلاح نیروهای جمهوری اسلامی رو حکومت جمهوری اسلامی رو مشروعیت بهش دادند و در جنگ شرکت کردند وضعیت ایران هم وضعیت بسیار مشابه ترکیه هستش این حملاتی که در به سفارت ترکیه به سفارت آذربایجان صورت گرفت باعث مشکلات دیپلوماتیکی خواهد شد در ایران همچنین حملاتی که به اصفهان و شرهای دیگه صورت گرفته و مراکز نظامی مورد حمله قرار گرفتن ایران رو در یک جنگ فرسایشی رید مستقیم با دولت های همسایه و دولت اسرائیل قرار داده و هزینه بسیار سنگینی رو برای اقتصاد ایران و برای نیروهای نظامی ایران تحمیل کرده همچنین بستن مرز تدارکاتی ایران به سوریه از راه عراق و به اصطلاح مرز سوریه و حملات متعددی که نیروهای اسرائیلی به کاروانهای تدارکاتی جمهوری اسلامی دارند انجام میدن باعث شده که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی و نیروهای بشار اسد به اصطلاح از تدارکات مناسب برخوردار نباشند تقریبا تمام مرزهای سوریه برای تدارکات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بسته است و تنها را مرزی که تقریبا باز هست مرز ترکیه هستش و این باعث میشه که ترکیه در نوک حملات پیکان پیکان حملات متقابل قرار بگیره و وضعیت داخلی ترکیه بسیار متشنج میشه حال وضعیت منطقه به شکلی خواهد بود که در چند ماه آینده وضعیت تقریبا شپ بحرانی رو خواهیم داشت و احتمال درگیری های هم وجود داره امیدوارم که اتفاقات سختی پیش نیاد و مشکلات بزرگی پیش نیاد ولی به هر حال وضعیت به شکلی هستش که احتمال درگیری ها و احتمال خونریزی وجود داره به امید روزی که ما در سرزمینمون دموکراسی رو داشته باشیم و از خونریزی دور باشیم و دنیایی تر و بهتری برای فرزندانمون به ارمغان بگذاریم و به ارس بگذاریم امیدوارم که برنامه مورد علاقتون قرار گرفته باشه اگر دوباره در پایان تأکید میکنم اگر براتون امکان پذیر هست برنامه رو شیر بکنید لایک بکنید و اگر کانال رو آبانه نیستید آبانه بشید و به من کمک بکنید که مطالبم رو دیگران هم ببینم و همچنین اگر براتون امکان پذیر هست در کومنت ها حتی اگر یک کلمه هم باشه یک نقطه هم باشه مشارکت بکنید به امید دیدار شما در سرزمینی آزاد و دموکراتیک.